זה דבר שהזמנתם אותי לדבר כאן על נושא של הליברליזם בכלל לתת איזשהו מבוא על ליברליזם ולדבר על ליברליזם ועל אידיאולוגיה ליברלית באופן כללי זה דבר שהוא די מהגדיר, מכיוון שאנחנו תמיד ישר מתקלים בקושה להגדיר את התופעה הזאת כי התופעה הזאת היא תופעה כוללת של העולם המודרני או, או, או של תקופה המודרנית של אפילו כמה מאות השנים האחרונות וליברליזם אה, הוא למה ספק איזושהי תפיסה שהפכה לתפיסה דומיננטית וכך היה אה, באירופה במאה ה-19 שאנחנו יכולים אה, לקרוא למאה ה-19 מהליברלית בקרך uh, גם היום uh, בסופם uh, של ה-70 אנחנו בקלה דברים על הדמוננטיות של המוסק מודא תכשיטיון, על שאנחנו מזמינים אותם uh, כליברליות. Uh, ובמוצע uh, כזה, כאשר זה ש- זה שמוסיקה, זה של מוזיקאים ורקדנים, אופח אופח תיאור כללי של המוסכמות הצלילציוניות שלנו, אז זה באובן מסוים מטשטש את המשמעות של המושג לשיח, כי ברגע שממש הופך להיות מאוד פופולרי, מאוד חילובי, נתפס כבעל קונוטציות חילוביות, זה לא היה כך, למשל בחלקים רבים של העולם במהלך המאה אבל זה בוודאי כך אכן מהסוף של המאה אז כל אחד רוצה קצת לטעום מזה, קצת להתדבק לזה, קצת להיות שייך לזה, ואז ה... Uh, מושג uh, הולך ומאבד ממשמאותו הקונקרטית. כאשר כל אחד הוא ליברלי או הוא טוען שהוא בעל תפיסות ליברליות אז לא כל כך פשוט uh, uh, <laughs> לומר מה, <laughs> מה, מה, מה זה בעצם ליברליזם ואנחנו לאורך שנים uh, מוצא מהרבה תנועות, הרבה תפיסות עולם שיש ביניהן uh, דמיון אבל uh, ב ב ב מ יש גם א שוני רב בינם קוראים לעצמם עצמאל ליברל אז אצל הגרמנים יש Uh, מפתח מאסטר מאסטר-קי uh, של הפצנות כאשר כמעט לא איזה שימלות מפתח באקשירים תרבותיים מסוימים של לא מסמנים איזה דפיסה ספציפית אלא שהם את השיח ש, uh, ש, uh, ה uh, הpieluta הפרשנית. באיזם אנחנו לוקחים איזה שום מוסג מרכזי של תקופה ושל תרבות מסויימת? וдав קדש את השונות למוסג הזה אנחנו מנסים לבין מה? אז זה בוא פה תעלילו הקושי של המוסג ליברליזם, ואני חושב שכאשר מישהו בא ואומר שליברליזם זה בוודאות א', ב', ג' וא'. ומה שהוא לא א', ב', ג' וא' הוא לא ליברליזם, אז אנחנו נמצאים בתוך שיח איתיאולוגי. אנחנו לא uh, נמצאים בתוך שיח מחקרי. אנחנו לא נמצאים בתוך uh, שיח היסטורי. אנחנו יודעים ש, uh, שאותו בן אדם רוצה לקחת איזושהי משמעות ספציפית של מילה ליברליזם, בדרך כלל המשמעות שתואמת מה שהוא רוצה לקדם, ולומר שזה באמת הליברליזם האמיתי, אבל כל שעה לא ליברליזם. אז, אבל בכל זאת מדובר, אנחנו רוצים להבחין את התופעה הזאת, גם מבחינה מחקרית. ואני חושב שאחד הנסיינות ‫אולי היפים ביותר והמצלחים ביותר, ‫אם כי יש לו גם אה, מגבלות ובעיות מסוימות, ‫זה המאמר הזה שביקשתי מכם אה, לקרוא, ‫המאמר של החוקר מקימברידג' דנקן בל, אה, ‫שזה אה, הפך ונחשב בשנים האחרונות ‫למאמר אה, מאוד אה, חשוב, ‫שמנסה אה, מתוך הבלבול הזה ‫לגבי ליברליזם, להציג איזושהי תמונה שתהיה גם uh, כוללת מספיק, אבל גם תיתן uh, הבחנות uh, uh, מרכזיות לגבי מה זה ליברליזם ומה זה, uh, לא ליברליזם. Uh, אז אני בהסתמך uh, על מה שהוא כותב, לדבר קצת uh, על ליברליזם uh, ב Uh, בשני הביטים. קודם כל מבחינה היסטורית, איך אנחנו מזהים, מה הם הליברליזמים המרכזיים uh, של, uh, של העולם המודרני, איך ליברליזם, איך הבנה של ליברליזם התפתחה uh, בעידן המודרני ובחלק uh, השני אולי קצת נדבר על אם אנחנו בכל זאת רוצים לתת איזושהי המשגה של ליברליזם, מאלו ערכים, מאלו מושגים, האידיאולוגיה הזאת מורכבת, מה אנחנו יכולים למצוא שם, עם מה אנחנו מזהים את ליברליזם יותר ועם מה פחות. עכשיו לגבי מדבלות של טקסט של בל, לדעתי, זאת אומרת הוא באמת מצליח לתת תמונה מאוד כוללת של ההתפתחות של המושג, אבל הוא עדיין כותב במסגרת השיח הפילוסופי והאידיאולוגי בתוך העולם האנגלו-מלקאי. זאת אומרת הוא מדבר על, על מושג של ליברליזם, הוא במאה 19, תלת המאה הוא מדבר בעיקר על טקסטים בהגות מדינית, במדע המדינה שמתייחסים, על ידי כותבים האנגליים ואמריקאים. וזה כבר יצר מגבלה אני חושב שהוא מפספס את המסורות של ליברליזם ששאחות להיבש את אירופה, למדינות כמו צרפת, גרמניה קודם כל, אבל מדינות אחרות שאם הוא היה לוקח אותם בחשבון והיה מפרט הסיפור היה נראה קצת יותר מוכב. אבל אני חושב שהסיפור הגדול מספר Uh, הוא סיפור במהותו נכון. Uh, והסיפור הוא של שני ליברליזמים, הליברליזם ברמת מקרו וליברליזם ברמת מיקרו. זאת אומרת <coughs> uh, כאידיאולוגיה מתפתח במאה 19 ונכנסת לשפה הפוליטית שלנו המילה ליברליזם, uh, uh, יש לו משמעות spesifit מופחנת. שזה איזו ש ideology שווה לכל ideology אחרות שנפוצות אז במדינות מרה מרה ב Europa ומי תחרות זה ליברליזם כאידיאולוגיה liberalism כ ideology אנחנו מגיעים למה אה, לאמצע של 120 הליברליזם הופך לסוג של קרדוס, ענים האמים של הציביליזציה המערבית והחברה המערבית באופן כללי שמתשתש את ההבדלים בין מדינות uh, מערביות שונות תוך המגדה של החברה לא uh, לחברות uh, דיקטטוריות, חברות טוטליטריות, אידיאולוגיות טוטליטריות של המאה ה-20. במורן הזה הליברליזם הופך לסמן את המערב הדמוקרטי באופן כללי והמוסכמות הפוליטיות והחונותיות של המערב הדמוקרטי. בהקשר הזה לתוך המטריה של ליברליזם יכולים uh, להיכנס גם uh, זרמים שהם uh, סוציאליסטים שמקבלים את כללי המשחק הדמוקרטי-ליברלי וגם הזרמים השמרניים uh, שמקבלים את המשחק הדמוקרטי-ליברלי. כל זה ביחד uh, נקרא דמוקרטיה-ליברלית. לכן במובן הזה של ליברליזם, מדינה כמו איטליה, שהייתה מדינה, מבחינת המדיניות של המיליורט שמרנית עד סוף, עד סוף שנות ה-70, הפלות שם היו עשרות הייתה מדינה קתולית, אבל עדיין היה, הייתה חלק מהדמוקרטיה-ליברלית. הניסור על הפלות לא הפך את איטליה לפחות דמוקרטיה-ליברלית מאשר בו. ארצות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 ל למדינות התלתאריות ב בשנות '80 ו'84 המדינות ה fascistיות, המדינות הגרמנית הнационаל-סוציאליסטית, וגם אז, וגם אחר, כך, המדינות הקומוניסטיות של ארצות הברית, כן בקושה. השאלה, מה הלמה כלילת של דתיות או יסור על הפלות? לא מוציאות מדינה מתוך כלל המדינה הדמוקרטיות היא דמוקרטית כן שלא ימינה לא מקרבות אותה מכיוון יציאה, אמר ראי לא לא בורא ל sage כי זה חלוקה דיכוטומית. לפקוד זה זה סיפור של ביל מדבר עלו. ואנחנו כרגע לא מדברים לא אנחנו לא מנסים ‫בעצמנו לבנות איזושהי תיאוריה, ‫אלא אנחנו מדברים מבחנה ההיסטורית, ‫הדברים נתפרסו, ‫באיך מושג מסוים יתפטר. ‫מושג למשל, ‫מושג של דמוקרטיה ליברלית, ‫זה חשוב להבין, הוא, אה, ‫הוא כולל בתוכו את כל מגוון ‫האפשרויות הפוליטיות שקיימות ‫במסגרת הכללים של החיים הדמוקרטיים. ‫קולות, אה, קולות כללי משחק הדמוקרטיים אה, נשמרים. ‫זאת אומרת, בארה״ב, איטליה, בריטניה, בוטם מדא דמוקרטיה ליברלית, תן כה דמוקרטיה ליברלית יותר, פחוב. עשא, זה כל את ה civilization מערבית, אם זה מוענף, יש קבוצות ת-totalיטריות, קבוצות ליברליות שיש המערבית הדמוקרטית הזאת נאבקת. אז אה, וכאשר, אה, כאשר התפיסה הזאת הופכת לתפיסה המחזיב בחוגים המרכבים של הפילוסופים של אנשי מדע מדינה באמצע ה-20, בעצם יוצרים היסטוריה של מרשבה ליברלית אחורה. הם, יוצרים מהם סיפור אנכוניסטי של החשבה הליברלית. ועוד שספציפית הליברליזם כפיסה פוליטית, כאידיאולוגיה, מתחילה באופן מופתר במאה ה-19, אז מפאים לאדם שקוראים לעצמם ליברליים וקוראים לאידיאולוגיה שלהם ליברליזם, קוראים את זה אחורה ומוצאים חוגים של מאה ו-18,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 העשרים. ואחר כך, כל המחקר הבא בתורדות המחשבה המדינית, הפך לאיזושהי סוג של דרך ארוכה של להחזיר את ההבנה הלא אנכרוניסטית <coughs> לתורדות המחשבה המדינית לתודעה שלנו, למשל, כאשר אנחנו מדברים על המחקרים הראשונים, ב <coughs> <coughs> לפי המתודה uh, של עסקות uh, Cambridge הם עוסקים ב-17 ו-18 ואחת הטענות שלהם שבעצם לייחס ליברליזם להוגים כמולוג זה, uh, זאת, uh, <coughs> <coughs> uh, זאת דרך uh, אנכרוניסטית. <coughs> עכשיו, אוקיי, אז זה בעצם, ה, בעצם הטענה ההיסטורית uh, uh, של דנקנברג. עכשיו, איפה שאני... אולי לא, לא חולה כאלה, אבל הייתי מרחיב אותו, היא בדגש שהוא שם על אה, מקרה ספציפי <coughs> של ליברליזם שמו מוצר אותו בבריטניה ב-19, שאחר כך גולש לחברות אנגלו-אמריקאיות אחרות, במיוחד ארצות הברית, וזה סיפור של ליברליזם כאידיאולוגיה של שמאל מרכז שמשלבת תפיסות דמוקרטיות בתוך הליברליזם הזה. וזה נכון לגבי איך שהליברליזם התפתח בבריטניה במאה ה אבל בלס פחות דגש al הליברליזם liberalism ha kontinental europe de auf מדברים על ליברליזם כתפיסה פוליטית כתפיסה מפלקטית כתפיסה אידיאולוגית אנחנו קודם כל רויים רוימתב באיבשת אירופה ומה מעסה ליברליזם כאידיאולוגיה פוליטית מודרנית מתחילה אה, בצרפת ויש יש לו אופי אחר מאשר הליברליזם הבריטי שמתפתק קצת יותר אה, אה, מאוחר. עכשיו, zadain עדיין את המסגרת הכוללת אה, של בל שמדובר באידיאולוגיה אה, ספציפית. לא מדובר באיזושהי תפיסה כוללת של ליברליזם כהציביליזציה המרבית, אבל יש לו מאפיינים אחרים ואחד המאפיינים המרכזיים של הליברליזם בצרפת הוא אידיאולוגיה שהזהות הפוליטית שלה באופן מופהק היא של אידיאולוגיה של מרכז פוליטי. זו אידיאולוגיה שנאבקת בשתי חזיתות. נגד אידיאולוגיות יריבות בימין הפוליטי ונגד אידיאולוגיות היריבות בשמאל הפוליטי. באיזה מובן אולי זה כן יוצר דווקא לליברליזם הצרפתי סוג של דגל מיקרו של אותו ליברליזם כולל של אמצע 120 ברמת מקרו. אם ברמת מקרו הליברליזם של אחרונותם את העולם השנייה, רואה את עצמו כנאבק בשתי חזיתות בזירה הבינלאומית. כאשר התיאור, התיאור הכולל הוא שבעצם יש שתי אידיאולוגיות o שני äh יריבים gamim yrivim bayamin va shmola begim ha fasisti da da a ka a liberalism äh europei continentali 19 äh goit at smoke ideologie specific shel merkez shemevet negeda smol äh ליברליזם תסמך ב tarafte כי אחד מה, כי של חמה ב tarafte כי כשאנחנו קוראים, כשאנחנו נמצים ב-מצב, ב-שנתיים האחרונות, 88 יש מין אחזבה, מיכש ש המהפכה גלשה לכיוון יותר מידי רדיקלי שהביאה שפיכות דמים, הביאה דיקטטורה, הביאה טרור, תחת סיסמאות מערכניות, תחת uh, סיסמאות uh, מאין uh, דמוקרטיות. והליברלים בצרפת מנסים למצוא דרך שלישית. אנחנו לא רוצים את החזרה למשטר ראשן, למשטר המלוכני, למסגרות הכיודלת, אבל אנחנו גם uh, מתנגדים לרעיון הרדיקלי של uh, ריבונות ישירה של העם שעלולה uh, לגלוש uh, בעצם uh, לדיקטטור. אז אה, לכן, בליברליזם צרפתי אנחנו רואים אה, מרכיבים אה, חזקים מאוד של ספקנות או איבה לדמוקרציה. מה שאנחנו נראה פחות בליברליזם הבריטי. כי הייתה, היסטור... הייתה די שונה מההיסטוריה של צפת, ובריטניה באופן ישיר לא עברה את המהפכה הצרפתית. כמובן שהמהפכה הצרפתית השפעה גם על ההתפתחויות הפוליטיות בבריטניה, וגם על אגוד בבריטניה, אבל באופן אקיף, וזה לא יצר טראומה, וזה לא יצר פחד מרדיקליזם, כמו שהיה קיים בצרפת ובחוגים הליברליים בצרפת, וזה אה, אפשר, זו אחת הסיבות שאפשרה את יותר התקרבות בין האגף הליברלי של פוליטיקה והגות והאגף הדמוקרטי-רדיקלי. ולכן אה, אה, הליברלים אה, אה, בבריטניה לא רואים את עצמם כוח אמצע שנווה בין שתי חזיתות, אלא כיותר של אחד הכוחות שבעיקר היריב, העיקרי לו זה הכוח השמרני, או אותה עצולה יש לה פוליטית ישירה או עקיפה במוסדות המדינה. אז אנשי מעמד בבריטניה רואים את עצמם כסוג של מנהיגים, גם של הציבור פשוט, של ציבור פועלים. לעומת זאת בצרפת נוצרת עיבה אידיאולוגית, עיבה מעמדית בין, בין שני המעמדות. הליברליזם מתפס כי אידיאולוגים בוגיניים, או כי אידיאולוגים שמאמדו בינאי, זה אילו א harmonim, ניתפסים, כאלים שאלולים לגלוש לתפיסות רדיקליות, סוציאליסטיות, א anti-demokratik. ואנחנו רואים שלוח מהเชイスר יש סדרה של מתקפות בצדפאד. וכל פעם יש להם אותה דינמיקה שקודם שקוד, כל <coughs> המהפכות הן אה, נעשות בסוג של שיתוף פעולה או ברית בין מעמד הביניים הרחב לציבור המשוד, בין הליברלים לרדיקלים מופעל באתם נוצר קרה אה, בין ליברاليים לרדיקاليים כשר ליברاليים מדאכל דב די, ביא דיקשה את הנוודות הממיעות והנוודות הרדיקליות כל כך חמה זה. מה שמחושמים שהם, שהם לא אסוב במחצית של הם לא דיקו את של פריז, של תקופה של מהפכה אתם מתמחים ממקום של, uh, של פריז, שום באתם זה ש, שيشפיר על דינמיקה של הרؤים, שיש מממנו של דבר, uh, צמח של תומך יקוביני. Uh, אז כל uh, פה מים, הם, אליברלים uh, בצד, uh, uh, יש להם uh, נקודות לישתמש, גם באלימוד, uh, גם נגד המודים. Uh, uh, uh, מה סמOLA. אז uh, זה הבדל ההיסטוריה המרכזי, זה, uh, uh, לכן, הליברליזם ה characteristic uh, הליברליזם ש'הרבלת uh, uh, זahir' כל הפ党 דמוקרטי, ו'הוא דוגהר בקרון של חופש מתון, חופש שהסכנות באות לא רק מהחוגים הרקציוניים, חוגים השמרנים, אלא גם מהחוגים הרדיקליים. ויש צורות במסגרת מוסדית מאוד מורכבת, כדי שהיא תמנע מאותם כוחות רדיקליים אה, אה, אה, לטעון לכך שהם מעצגים את הרוב uh, פשוט, ולתפוס לשלטון ולהקים uh, את דיקטטורה. אז uh, זו נקודה אחת. נקודה אחרת היא שלעוד 119 צרפת מתקשה להקים uh, משטר פוליטי uh, חופשי. Uh, יש הרבה זעזויים והרבה uh, תפוחות במהלך uh, 119 בצרפת uh, מהפכות ומהפכות נגב uh, כאשר uh, uh, בעצם פעם ראשונה שצרפת מצליחה להקים משטר של נציגים מבחרים שהוא יעציב זה בשנות השנים של 119 אז uh, מהפכה הצרפתי פרצה ב-1789 ורק ב-1875 מתק... מתקבלת חוקה שמקימה הרפובליקה שמצליחה להגזיק מעמד לאור הזמן. למעשה עד, עד ל-1940 והכריסה של אותה רפובליקה היא תוצאה של כחלישה מבחוץ ולא תוצאה של משבר פנימי. אה, זאת אומרת אה, אם לא הייתה מ... מרחמת הרום שנייה אז אותה רפובליקה שאנחנו קוראים לרפובליקה שלושית הייתה גם אה, נמשכת אולי עוד הרבה שנים. אז זאת אומרת ב-1875 הם מצליחים אה, ליצור מסגרת שהיא, אה, מוצלחת אבל זה לוקח להם אה, 90 שנים. אה ויש יש כלופת אידיאולוגיה של ממשטא אוש נמצאים בתוך צפת יש כלופה אתן כלופה יותר אוטוקראטית ויש גם כלופה אה, אה, אה ולכן עבור ליברלים בצפת השאלה המרכזית היא שאלה של חופש פוליטי שכולל גם את החירויות, החיר, את חירויות האזרח הפסיעות כמו חופש ביטוי, חופש תנות וגם חירויות פוליטיות שכוללות זכות לבחור ולהיבחר. הבעיה הזאת כבר לא קיימת באנגליה, במענגליה עדיין עדיין ה-1884 אין זכות פרעה כללית אבל האנגלר מכל מבחינות אחרות היא מדינה ליברלית חופשית ולליברליזם בבריטניה יש שתי סוגיות אחרות שהוא בהם. במחצית הראשונה של ה-19 הוא של מסכר חופשי ולכן הוא מקבל ניחוח, אה, uh, עם דגש נרחזק על קלקלה. אז אה, שמת אה חופש. לעניין הקלקלה. ובה uh, במרצית השניה של 19 וגם מקבל לזהו ניחוך uh, מוסרני. אה כשר אה א- מכיבנש מפלגה ליברל בבריטניה ב, uh, בן צמאי כשלו. ו א ניש הנן כנהפרוטי אלצגות של מעמד בינאי של שיח לקודים אבנגליסטיים, למנכפרוניסטיים, שלשן מוסא כמו שתיאת אלכוהול זנות ואחרים, תומ אופחים ללמוסה הדגל של של ליברזמבורגי בדף של בטיגון של מקבלה על הדברים האלה. כאשר יש קונסensus, שגם עם גם ליברלים פחות פה עוד יותר במציאות, מasaki מתיו, זה ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, סוגיות חברתיות גם גם גם 777 סאט ס몰ה מפקינה אתה יכול לחזור רגע אני אני זה זה דורש אני קראתי רוצה לתקן את זה. אנחנו אונליין על זה. באшла יש סדרה, יש התקופה הווקטוריאנית לא קיבלה את השם של היקט... אה, כלו, את ה... לא נתנה את המשמעות אה, למילה הווקטוריאנית סתם. היא, היא הייתה קשורה לניסיון של החברה האנגלית במאה ה-19, לארגן את עצמה גם מכנת מוסקמות מוסקמות מוסריות. כאשר המיקוחים, המיקוחים המקרזיים לגבי החתיקה, הם uh, שייכים לתחום המוסד. סוגי הכלכלית כבר נסובית, לא רליבנטית כל כך, ב, uh, uh, באמצע ה-19. Uh, אז יש, uh, uh, יש uh, מספר דברים שכולם דנים. כן, uh, קודם כל, uh, הרחבת זכות הבחירה, וליברלים מאוד בעד, אם כי בסופו של דבר שמרנים, מתמורידים אותם ומחוקקים חוק עוד יותר רדיקל למאשר ליברלים הציעו, uh, uh, אבל כן, ליברלים, למ, למה? כי הם רוצים uh, uh, להרגן ולהרחיב את פוליטית, הפוליטית האנגלית ולהכניס את הציבורים הנוספים לתוך ה... Uh, uh, לתוך המזערת פוליטית חברתית ה-คอนסנסואלית, ש-שבדעתם מפרגה, ה-ליברליות קולשת עליה. זה דבר, אה, זה דבר אה, ראשון. אבל גם, מכיוון שמכניסים גם את הצבערים, מין מה גם נוצרו, נוצר, לא, לא לא לא תמיד בצורה מודע, אבל במקלות אישקיש, אז ש- אז uh, צורח בלי אנכת אותו צבור אה מfprintf זה אלה האנאיים האירוניים שנוטים לאלכוהול הדרש להגיינה צמרת אומרת אך, uh, ניסיון uh, לבנות את החברה האנגלית כחברה מוסרית uh, גם שצורח צריך צורח להבין ש אהה מא המנהיגים של ה באנגליה הם היו בצמי בצרם של ה והזרמים ה ה פרוטסטנטיים שנוצרו לקנסיאן בית ראשוני ש... שעבורו הקטות האלה הפורטניזם המוסרי היה דבר מאוד חשוב ולכן יש כל הזמן יוזמות ודרישות לחוק את חוק היומש, נגיד יש ניסיון להיאבק בתופע, בתופעת הזנות. אה, למשל אנחנו אפילו יודעים מיומנים של ויליון גלאצטון לימים ראש הממשל הליברלי, של בריטניה, שבזמנו אני בערבים הוא היה מנסה לגעול את הזמנות, הוא היה מזמין אותם לקוסטה והיה עושה איתם שיחות נפש כדי שהם אז זה חשוב, אם כי זה כמובן אורר עורר ויכוחים אזים בתוך, בתוך הציבור הליברלי עצמו, וצריך להבין שכאשר למשל ג'ון סיוטמיל כתב את המסכת שלו אל החופש, <coughs> היא הופנתה לא כל כך לציבור השמרני, אלא לציבור הליברלי. או או לאותם זרמים בתוך ציבור הליברלי שיש להם נטייה, להגביל מתקנה מוסרית את חירותו של האדם, למשל, ולכן יש שם כל כך, נעמה שם כל כך הרבה לגבי חקיקה שמנסה להגביל את, את שטיית האלכאוליק. ובונים מסורמים, חקיקות שיתקבלו שם היו סוג של פשרה בין המרכיבים קצת יותר ליברטריינים למרכיבים יותר פוריטניים של ליברליזם. הבריטי למשל לא אסרו על מכירת אלכוהול אבל יקבלו את השתייה של אלכוהול בפאבים להשעה 11 בלילה. זאת אומרת זה חוק שעדיין עד כמה שמבין, בבריטניה. כל מיני אבל אני סותם את זה זה פשוט Uh, הרצאה נפרדת, ומכיוון uh, שאני נותן הרצאה כוללת, אני אגיד הרבה דברים, זה תמיד, זה תמיד, uh, uh, כל דבר שהוא uh, בערך אינטלילקטואלי או אף פעם לא מוגבר. זאת אומרת, אם אתם יצאתם מכאן ואתם חושבים שאתם הבנתם את הכל, אז לא נתתי לכם כלים uh, להחקור יותר. אז אם משהו מובן, הדרך ביותר, זה פשוט ולבדוק. כדכ אני אגיד גם הרבה דברים שLOT LOT תמיד תקנו ליזגות הקצב. Uh, uh, עכשיו uh, אז מדרו uh, א uh, מדרו א uh, ליברליזה מצפתיי לדעתי uh, uh, יותר חשובה מכמה דוגמאות أهموت של אלבטים של הליברליזם הצפתי ו שבצם הוא, הוא משחפל את עצמו אחרת בכל העالم כי הליברליזם באירופה ב119 וב בכל העالم ב120 קים בתנאים שיותר דומים לתנאים של הליברליזם הצפתי ב119 ולא מדינחק בבריטניה ב119 זאת אומרת, ליברליזם בדרך כלל היא לא, אידיאולוג... לא אידיאולוגיה שכבר נוצרת בחברה החופשית שנשאר לה להסדיר גם את העניינים הקולקטריים ואולי עניינים המוסריים, אלא בחברות שעוברות תהליך רשמי של דמוקרטיזציה. זאת אומרת, התנאים יותר דומים לתנאים של צפת. ולכן כשאנחנו מסתכלים אחר כך על ליברליזם בגרמניה, אנחנו נראה באמצע מהאת שלסי בדיוק את אותה תופעה. הסוגיות המרכזיות של אותה ליברליזם סוגיות של חירויות אזרח בסיסיות ושל חופש פוליטי. ושוב, ליברלים מוצאים את עצמם כאידיאולוגיה של מרכז, זה מרכז אימין, ונוצרת חלוקה למשל אצל מבחנים גרמנים באמצע המאה ה-19 בין ליברלים לדמוקרטים. כאשר דמוקרטים דורשים זכות בחירה יותר רחבה והשתתפות יותר פעילה של המונים בשלטון וליברלים יותר חשוב להם את השמירה על חירויות האזרח התסיעות והמוסדות היצוגיים שאומנם תלויים בצבור, אבל לא יותר מדי. מה uh, למשל? איזה מסגור? הפרלמנט uh, של למשל לא נבחר בבחירות כלליות, אלא נבחר לפי, uh, לפי uh, כל מיני uh, זכות הבחירה, ניתנת לפי כל מיני קריטריונים, ויש הרבה מאוד ויכוחים לגבי אלו קריטריונים, למשל, האם סוג של מקצוע, זה צריך לגבור, יש לך בחירה או לא, או האם רק הכנסה, אה, הכנסה כלכלית. אה, אה, ודרך אגב, אה, התפיסה שצריך להבחין בין מעמדות ראשונים לפי, לפי ההכנסה, היא תפיסה הרבה יותר מתקדמת ודמוקרטית א תקמה של אל פנא וניקא ניגא פודוקסאלי מאשרת פיסה שיזה צייח להיות לפי שמושא מקцо. ובסופו של דבר למשל פוסים אנחנו כким בדיוק את ה א שמחלקים את הציבור לפי שלושה מעמדות. כל לפי שביון ב כמות המסים של כל מעמד משלם. מה זה אומר? נניח יש עשרה אחוז של אנשים מאוד, מאוד עשירים, אבל הם משלמים שליש מסך הכל של המסים במדנה הם מקבלים שליש מקומות בפרלמנט. כן? וגם ככה המעמד השני וגם המעמד השלישי. אני אוכל אחר כך להתייחס לשלם, מדוע בעצם זו פשוטה הרבה יותר דמוקרטית, מאשר לתת זכות בחירה נניח לאלה שיש להם אה, אה, אה, מקצוע, אה, נניח, במוסדות הבירוקרטיה או הם, אה, אנשים עם מעמד מסוים בקהילה, יכול להיות שהם עניים, אבל הם אה, ‫מאורים יותר בחיי הקהילה, ‫זו, זו הייתה גם אה, אה, אחת ההצעות, ‫ומדוע זו, זו הוצאה שמפחת היגיון שלה ‫היא הרבה פחות דמוקרטית ‫מאשר ההבחנה על בסיס, אה, אה, ‫אז, uh, ומה שאנחנו נראה, אבל לאורך ‫מאה, תשעים, מאה, עשרים, ‫בכה מיני אזורים בעולם, ‫שהתפיסות שה, uh, הליברליות, ‫התנועות הליברליות, באמת רואו ‫את את עצמם כאלה שנמצאות באמצע ‫בין, בין שני, שני קצוות, מצד אחד, uh, ‫הם uh, מתנגדים לאריצות, או ל succ של אוטוריטאות, ותמצאת שni יש מימ Pachad מ מ א דמוקרטיה ש תדבי גם ל succ של אדריצות. א דוגמה חלנאלari ש אני יודע ש היום התמוחה הייתה להן מ ארצה המיצרים. אז בדיאוקה דילמה של ליברליזם המיצרים, מי אתה בעצם מ שתרפולה? מי אתה, אם אתה דווקא משתף פעולה עם המשטר, האוטוקרטיה לא ליברלי כי אתה מפחד מהאמונים הדתיים או אתה משתקול אימא המונים הדתיים כי אתה סונא את המשטרה של הרצוט וככל שכמו יש במדינה פחות מסודר דמוקרטי תקח אה אמלקס אשר שתכון נמצא ליברליזם ולה הוא כי אין לו בסיס חברתי רחא. okay אז זה לגביה הסקנימ של الليبرליזם בישראל. עכשיו, אולי קצת אני gets כמה דברים יגאש אנחנו נבולי דיון, בולש אז לקיבע מה אנחנו בחוז רוצים לבר okay, אוקיי מה הם המוסגים מה הם האורחים uh, שניתן uh, לזהות במשוטע בוורב ליברליזם בהיסטוריה ובעולם על מה אנחנו צריכים אל uh, מה אנחנו צריכים uh, לסים לב uh, במרובו ליברליזם אני מוצאי מה שיתר יום מה שמשתמשים במרובו ליברליזם בארצות הברית זה לא חלוטי נזוטי ולא לא רלוונטי למרובו ליברליזם. עכשיו, בומה אני חושב שמי comprehends the logic. זוטי התAudit לארגן ולזחות אידיאולוגיה מסוימת עם רשימה בורה מאוד של מוצגים וערכים כי המציאות היא יותר נזילה וכי היא מאוד תלויה בהקשר לפעמים אותם מוצגים אותם מערכים מקבלים משמעות אחרת לגמרי בהקשר היסטורי ותרבותי Uh, מסוים. אבל uh, אני חושב שיש שני מושגים שמזוהים עם ליברליזם uh, כשאנחנו רואים במציאות, שני מושגים uh, שונים אבל תמיד כשאנחנו מש, uh, אומרים על מישהו שהוא ליברלי אנחנו קופץ אצלנו או אחד או שני או בדרך כלל, או בדרך כלל ביחד של, של שני הדברים של האדם הליברליים. שני האלה הם של חופש ומתינות. אגב, של המשמעות המודרנית של בעצם פה יוצא של מעבר, ממשמעות של מתינות למשמעות של חופש. עכשיו מילה ליברלי, התחילת 19, יש לה כמה בשיח, אבל בדרך כלל הן לא קשורות לעמדה פוליטית שאנחנו כעמדה uh, ליברלית. הרבה uh, uh, פעמים uh, משתמשים במילה ליברלית, כשאתם uh, uh, רואים שימוש liberal בטקסטים במאה שבעה עשרה, המאה שמונה עשרה, הכבה היא להתנהגות נדיבה. נדיבה, אבל בצורה, בצורה מתונה. כלומר, בין אדם מתון ובין אד... אדם נדיב. כלומר, זה, זה שושופש, נוֹא בין אה, בין אה, שתי אה, אה, שני מובנים. אבל יש קושה בין. ה... המשמעות הישנה הזאת של ליברליים לאיכשמתחילים להשתמש אה, במושג הזה בהקשר של חופש בתקלת מהת שעשית. אחד המאמרים שעוסק בליברליזם צפתי, מהראת זה טוב מאוד עד כמה שבלי לשים לב, השימוש במובן ליברלי בצורה הישנה, הופך לאט לאט בשימוש בצורה קדשה. אחת מההוגים המוקדמים של סוף 18 של ליבריזם ספרתי הוא אדם בשם בג'מין קונסטן, שעובד בשיתוף פעולה עם ג'רמן דסטל, מדאם דסטל, שהייתה גם המאהבת שלו, והיא הייתה של ז'אק ניקר, וגם אורגת דעות בזכות עצמה, אז הם שניהם מתחילים את עמדתם פוליטית כליברלית, איפשהו באמצע סוף שנות ה-90 של מאה ה-18, ענת מי uh, מהעמדות הקיצוניות והאלימות, במיוחד ברפובליקניזם המערכני, כן? הליברלי זה, זה יחס נדיב יותר לבן אדם, יחס של אמצע, יחס של מתנות, כן? זאת אומרת השימוש במושב הליברלי הוא שימוש שכבר uh, מניח את המשמעות הזאת uh, של אידיאולוגיה uh, של uh, met אבל Ale też a eee myśmy się tochem brani tej ideologii יותר ויותר telladgiš את ha er schlhofsch. Ve co Benjamin Constant, jakbyś to 30 של, uh, עוד סוף שנות 20 של ה-19 מתחיל, הוא מסתכל אחורה ומתאר בעצם מה היה, אני אמין, פוליטי שלו, הוא אומר אני כל חיי אני התחומים, בדת, בקלכלה, בפוליטיקה, ואז, הזה, של מרכז שגם ניתפסתׁה לדהם, ידי, לדהם, כזאת שדוגלת שדוג, במראף של חופש אבל שצריך להגן על, אותה, על אותו חופש מכל מני מרידים, מכל מני קיבוני. וזה בעצם איך איך נוצא אותו שימושי סמנטי מהמשמעות השנה של הליברלים למשמעות החדשה של הליברלים. כאשר, כאשר אנחנו uh, uh, שואלים איזה חופש, אוקיי, okay. באיזה חופש ליברליזם בדרך כלל דוגל, שוב, תלוי בהקשר מהי הסוגיה uh, אם אנחנו לוקחים את שפת של 19, או uh, ירמניה של אמצע 19, אז החופש הרלוונטי ביותר הוא חופש כל זה לא אומר ש automanoshim הם לא סמנים לברלخوفיש כל דבר. כמובן שיש חשיבות לברלخوفיש כל דבר. אבל זה משהו, משהו אומד אם אנחנו מסתכלים על libertarians של Marxים של 1960 בבריטניה, אז שם, אז סגירה, אז סדר סדר יום של תריפים. כלכליים ואז הסוגיה, המבחינה שם זה סוגיה של חופש כלכלי ואני חושב ש, שאם אנחנו לוקחים את הליברליזם בכללותו אנחנו לא יכולים לומר שדווקא החופש הכלכלי או דווקא החופש הפוליטי או, או דווקא החופש הכפרטי הוא זה ש, אה, את הליברליזם אלא חתירה למרב של החופש בתנאים הקיימים, בנסיבות הקיימות ומירב של החופש זה אף פעם לא אה, הנקודה הקיצונית אה, של חופש ספציפי. כי נקודה ש החופיש ספציפי לעמים יחולו לברו על חישבון של של חירות אחרות. ولכן אני חושב שיש בתוך الليبرליזם, כפי שיבקبش, זה שקטירא לאיזון במחירות. שיכולים לסתחק בבעופנ שנה בק שני אז לצד חופיש ומתינות אנחנו. Uh, יכולים uh, גם להוסיף את החתירה לסוג של הרמוניה של החיים החופשיים הספונטניים. אז כאן אני אעצור ואולי אנחנו יכולים uh, להוביל את השיחה לאחד, uh, לאן שאתם לוקחים מסודר דבר שאחרי חסרה גם מה, אבל גם במשתנה אחרת, זה יתפשט. בオープン, תתחילו לברות. כי אני חושבת שזה בינם שורות ימותה שם. אבל אני חושבת שזה חלק הדברים המשמעותיים של כל שדברים. על הפנешות, אוסר בנו לדבר על זה. מה זה בדיוק מה שמשוחח. כלומר, אנחנו נדבר על הסימבוס, זה יבור לשבור. נקווה, נצטרפות. היום לפרט הגיע משני הכיוונים האלה, של החשיזם של הסוג'לי ובמיטניה זה יגיע יותר לכיוון של ההצלולה אבל החופש והמתינות כמו שאני מבינה אתם בליברליזם הם קודם וזה והאבדל, אני אפושלת המשמעותי בין הליברליזם לתיאוריות אחרות. בעיקרון כן, וזה גם מאפשר להתייחס למה שאני לא וזה האמתק והחשוב של האינדיבידואליזם בליברליזם. אבל אני חושב שכאן ביל סודק וسام סמ לברנו נקודת מאוד חשובה, שבעצם השחזר הזה של ליברליזם ‫כושר את האינדיבידואליזם לפרט, ‫למושג של זכויות טבעיות, ‫הזכויות האדם, הוא אנכרוניסטי. ‫כי ברגע של... ברגע של ליברליזם ‫נוצר במאה ה-19, ‫הוא של תפיסות ‫חברותיות, תפיסות סוציולוגיות, ‫שבזעות לחלוטין, ל-למסאג של ספיותי. כן זה. אל הנחשבות למס-מסאגים מיושנים, מסאגים חזויים. ובמידה מסוימת נאפיל למסאגים ש-שאויב לאולא דעка לרדיקליזם של של אז של Uh, מדבר על אינדיבידואל, אבל לא כ... Uh, כ uh, uh, הוא לא מבין את האינדיבידואל שקיים תרום החברה, ואז הוא מקים את החברה, כי אין איזושהי מסגרת, uh, ל, uh, לאחד את הפרטים האוטונומיים, אלא להפך, האינדיבידואליזם המודרני הוא פה יוצא. של החיים החברתיים בעיגן אז זה חשוב, זה חשוב, עכשיו, דרך אגב, ליברליזם, תפיסות ליברלית, היו... זה על התפיסה של החברה מול הקראנט? שהאינדיגדוליזם זה תוצאה, של התפתחות של חברה, זאת אומרת, אינדיבידואל לא קודם לחברה, אלא הוא פועל של נסיבות החיים של החברה המודרנית. הוא התוצאה של המודרנות. זה מההיסטוריק, גם גם זאת אומרת, אינדיבידואל, הצ... הצורך בחופש ובדגש על הפרד, דגש על הספונטניים של האינדיבידואלים. היא לא תוצאה מאיזושהי זכויות או מאיזשהו יסוד שיש בתוך האדם, כי אולי האדם נולד בכלל כעדר, אלא זה מצב שנדרש מתוך נסיבות החיים התרבותיים, החברתיים של הידן המודרני. אבל אני מברך את השפדה פורנשומטית כי בדיוק זה שיא individual קים קדמם החברה. כלומר, מכיוון שאדם הוא קדמם החברה, מתחנין, ראיוני, אז זה שכולנו חיים בחברה. לא קורנו לשמור על individual, על individuality. כי אפשר שא א א א א א א א א א א א א א א כרגע, אבל בוא, כרגע לא ניכנס לדינים פילוסופיים, מה שאני רוצה לומר כאן, שיש גם תפיסות ליברליות, שלא בהכרח מניחות אינדיבידואליזם מתודולוגי, למשל, אם אנחנו נסתכל על האידאליזם הבריטי של סוף 19, הוא לחלוטין מסתיים ‫פילוסופית שהיא זאת ‫שדוגלת באינדיבידואליזם האטומיסטי ‫והוא בכלל שולל את קיימו ‫של אינדיבידואל כיחידה נפרדת מהחברה ‫ועדיין מבחינה פרקטית פוליטית, ‫התפיסות שאני תפיסות... ‫כי הוא דורש... ‫כי משל חושבים ‫שמדנה לא צריכה ברוב תחומים של חייה פרק וצריך חירויות שהיא תהיינה חירויות מרביות. אז פוליטית זה מיברלי. אז למה המדינה צריכה לא להתערב אם... זה שאלה זה שאלה אחרת, אני יכול... בוא נאמר שיש תפיסות כאלה. יש תפיסות כאלה, אני כרגע לא רוצה לפרט, ויש הסבירים פילוסופיים איך אחד קשור לשני. דבר שאתה מוד חשוב גם להנ quantities שהם יבין yeah שאין אף פעם קשר הרכי בין תפיסה פילוסופית לעמדה פוליטית או פוליטית מסוימת מכל תפיסה פילוסופית ניתן להקש כמעט כל עמדה ואידיולוגיה פוליטית גם מתוך תפיסה פילוסופית אנטי אינדיביידוליסטית אפשר אפשר לגזור תפיסה פוליטית ליברלית וזה נעשה אבל בשם כן, אבל אותו שליברליזם שואף לנקודה קיצונית אבל הוא לא רוצה להגיע לנקודה קיצונית כאז יהיה לו אנטי ליברליזם למעסה להתפכח אני מבקש את הרחב בעניין הזה שתומר את כל אידיאולוגיה השאיפה שלה זה להגיע לנקודת הקיצון או למה אני יודע בכלל, אם אידיאולוגיה מסוימת מנסה לתת תשבו איזושהי מסגרת כוללת לאיך חברה טובה צריכה להתראות, אז ברור שחברה זה מנגדום מאוד מורכב לא יכול באופן מופשט לקחת רק נקודה או אחד אתה צריך לתת איזושהי מסגרת ערכית כוללת איך הדברים האלה יעבדו ביחד והדברים לא בהכרח צריכים להגיע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 לפרוד את החרוט לכל לכל מנהגתים של החיים, אז לא תמיד, וברור מדבר, לא דוגל بعد הפעם של סג אחד של חירום לסג האחר של חירום. עכשיו אני אתן דוגמה, למשל באנטם אסטרים, אחד הקשים החזותים ב. זרמים של ברליזמה העיר חופש קלקי uh, ובקשר של מסים זרמים זה קשוב גם uh, לעובדה שאחרות ה לא ליברליים כמו סוקנות ביותר ולמוד ביותר גם דגלו במקבב מוחלטת, מخلת של בעצם בחסוד, uh, של uh, חופש קלקי uh, עכשיו, ברור שאין אף ליברליזם ש, שיסכים עם חיסול מוקלט של חופש אה, כלכלי, אה, משתי סיבות, קודם כל, החיים הכלכליים הם אה, נדבח מאוד חשוב מחיי האדם באופן כללי, ובין אדם שלא חופשי במידה מסוימת או במידה גדולה גם בתחום הזה, אנחנו לא יכולים לומר שהוא, שהוא, אה, אה, שיש לו מספיק חופש, אבל גם מסיבה, מסיבה פרוגמטית, כי חברה שמגבלה חופש uh, כלכלי באופן מוחלט, גם, גם uh, זו, uh, שוללת חופש בתחומים uh, אחרים. למשל, חופש ביטוי, uh, חופש עיתונות, ביטו, uh, uh, uh, בחברה, נניח, יש לשליטה מוחלטת על זו, אז אי אפשר להוציא לאור עיתון עצמאי, עיתון אז גם uh, לצרכים פוליטיים יש uh, יש צורט במידה uh, מסוימת, uh, במידה גדולה מאוד של חופש חלקל. אז בר, ברור שכל סוג של ליברליזם uh, uh, יתמוך בהחווה של חופש חלקל. השאלה עד לאיזה נקודה. עכשיו, היו תפיסות uh, בארץ המאה ה uh, וגם לאחר מכן שתענו ש... כי מת כל סוק של מדינה מכל קלאה מיסא מיסאכין את החופש, הוא מה מדמדון קלאקלא. ז"א מת א א א א א א א א א א א א א א א א א מלאה. וזאת זז זה ת analytical משעשע היעד ב- صفحة לודר לשיא ויש לו שם תימין מאוד משמשנו. עכשיו, בלי קשר לדיון, מה? פשוט של 120 הראתה שזה לא לחלוטין עובד כמו שהוא טען, כי אה, אה, במערב אירופה אה, נבנו חברות שישמו מדיניות סקפה הדמוקרטית עם שליטה מאוד משמעותית בכלכלה בלי שהם אה, ידרדרו להידר של חופש באופן כללי. זה לא אומר שזו הייתה מדיניות נכונה מבחינה כלכלית, זה, זה עדיין לא טיעון בזכות אותה מדיניות, אבל זה uh, אומר שיש משהו שהתפספס בטיעון uh, הארקולטי, יכול להיות שזה לא יהיה מדרון חלקלך, אם כמובן uh, כאשר באים עם ה... הוכחות ההיסטורס, תמיד אפשר לומר, לא עבר הרבה זמן, שבסוף השול דבר זה כן היה המדרדר וחוט. אבל אני אה, לאחרונה כן התחלתי אה, לפקפק בטזה הזאת, אה, והתזה הזאת אני חושב שהיא קשורה לנסיבות החברותיות, של ה מארכיטרשנא של 120. בכל כשופיה חשה קנקלה או יצור קטנים. היו ה אדבת של של של כל אדם ואדם. והדרך והדרך ה המוצלאחת ביותר להתב י ולקרב של EV, ‫של אדם לפקח על האחרות שלו, ‫הייתה באמצעות שליטה בכלכלה. ‫אם אם אתה מצליח, אם אתה מצליח ‫להיסוג, אם אתה... ‫-לעידלה. ‫אם אתה מצליח להגביל את החופש ‫של אדם, זה מוצלח. את מה את זה כאשר אתה מצליח להנבין את החופש. אז, אז בעומד הזה, כן, השליטה בכלטנה היא שנותנת לך את ה, את בבני אדם. כי בסופו של דבר, למה אנטי-ליברליזם? אנטי-ליברליזם שונא חופש, שונא כשבני אדם עושים את מה שבא להם. אז הדר התובה ביותר, להفكر, לבנותה זה זה במיצאו תשויט את מה שיתחילת פתרת אחרי מת של מה ו... ועכשיו התליף הזה מיז. ושם איזה? ואני חושב שה. תחום של ייצור כלכלי הופך להיות פחות ופחות חשוב, מבחינת חייו של האדם באופן כללי אנחנו צריכים במוצר לעבוד פחות ו ו ופחות אנשים גם צריכים לעבוד על נד אד, לאפשר קיום של אד, חברה יצרנית מודרנית אז במובן הזה, אפילו שליטת את הכלכלה... מה? אתה לא חושב שאנחנו עובדים יותר? לא, אני חושב ש... אני חושב שפועלת בבית חרושת, במאה 19 עבדה הרבה יותר. וגם אם את מבלה הרבה יותר שעות בעבודה, זה לא אומר שאת את גם בעבודה מנהלת את חיייך הפרטים. את קוראת אינטרנט, את מדברת עם המשפחה ו... זאת אומרת, זה שאת נמצאת אולי פיזית יותר שעוד בעבודה, זה לא אומר שאת משועבדת לעבודה כמו שפועל מול פס עיצור משועבד אז יש, אז אפילו אם יע, עולה איום, משטר תוליטר שמפקח רק על כל כאלה, יכולת שלו לשלוט בבני אדם באופן כללי, תהיה נמוכה קצת יותר מאשר היכולת שלו אותו משטר בשנות ה-20 וה-30. כי פשוט יש לך יותר תנאי, ואני חושב שלכם, הסכנות לחופש בעידן המודרני, הן uh, באות לא תמיד מהמדיניות הכלכלית שמנסה הפרט, למרות שגם באות מכאן, אלא מאותם uh, סוגים של מדיניות שמנסים שמנס, uh, uh, לפקח גם על חיי הפנאי של פנאי אולי... ‫זה יכול להיות שלא, ‫אבל אולי המגבלות המרכזיות, ‫החופש, לא באות מתוך ניסיון ‫היום לפקח על כלכלה, ‫ותשימו לב שהשמאל, ‫הרדיקלית, טוטניטרית, ‫כמעט ולא מתעסק היום בכלפלה, ‫אלה מנהל את חיי הפנאי, ‫לפקח על החיים האישיים ‫של בן אדם, על מיניות, ‫לפקח על תרבות, לפקח על שיחה, ‫שאלה שאל, ממדים לא כלכליים. ו, ‫ולכן יכול להיות שהמרק המרכזי של היברליזם צריך להיות היום ‫במנייה של מגבלות שמוטלות על התחומים האלה. אני בכוונה שאלתי קודם, לגבי האינדיבידואליזם ‫והצמיחה של האינדיבידואליזם ‫מתוך החברה ולא להיפך, אני כותבת על חובות אדם ‫חוקתיות בתורת <מח> שלי ‫ובאמת סקרן אותי ‫האפיון הזה שמדינות כמו גרמניה יש בהן חובות אדם, ‫בבלגיה יש חובות אדם ‫ובאיטליה ובעולן. ‫נעומת בבריטניה ובארצת הבריאה ‫אתה אולי יכול למצוא אותם ‫אבל רק בצורה משתמעת. <מח> ‫ובעצם מה שאני מנסה ‫לשאול אותך אם הניסיון שלך בסוף דיברת על החוקה הצרפתית או החוקה הגרמנית לפני מלחמת העולם השנייה בתוך החוקה עצמה נקראה חוקת הזכוות והחובות של הפרט זאת אומרת התפיסה היא מין תפיסה קהלתנית כזו שזאת אומרת יכול להיות שלך זכוות אבל תמיד גם יהיו לך חובות כלפי אותה חברה וכשאתה אומר היום לאנשים חובות בעידן הליברלי, האטומיסטי, האינדיבידואלי ישאר מזדמירות וככה מסתכלים עליה בצורה של ידילו אחר אדם בוד that. עכשיו כשאתה ככה אמר לי את הדברים האלה זה מסתדר לי קצת יותר כי אם אנחנו בים וنמרים שהиндивидואל נולד בתוך זה שיתצרו חבורתית אז בעצם החובה שלו לחברה יקרוח בתוך האזכור שלו. Uh, כן, זה בהחלט הייתה תפיסה שהייתה די מקובלת בה אצל הודיעין לא מעטים uh, בעימשת אירופה, הליברליים, במאה ה uh, uh, לא שולל את הקשר ומכויבות לפתוקה, אם אנחנו נקרא את תוקביל, uh, אבל... Uh, uh, זה נקודת ראשונה. נקודת שנייה היא יש כי שאנחנו, שאנחנו מדברים על ליברליזם זה זו משפחה מאוד רחבה. אבל של מוסכמות הליברליות, הפליליות, יחולות, להתקיים לית קיימא בנות הסט אז בורש אמדינות של אמדינות. Uh, שלק של האי קתולי רופי. עבור э uh, э uh, הם משלבו את המסيرة הליברלית הכללית עם דגישים uh, ש באים נניח ממסار יותר נוצרי דמוקרטי. בקשר של תחרנות ליברלית אמ פחות ליברלי. אבל אני אני תמיד נוטה לחשוב במ במושגים של רע. כן. ידילו לא תדפיסים, לא ליס תכלת מה מספקות אנחנו רע המוקלט, אלא מה ניזבגל. אז מדינה בפינה ליברלית מדינה ניזבגלת. אני חושב שמדינות כמו איטליה וגרמניה הן מדינות ‫די נסבלות, למרות שמבחינת, ‫יש שם דברים שנניח, אני חושב ‫שהם לא מספיק ליברלים, כמו בקשר של חופש ביטוי ‫או חופש ההפגנה. למשל, בגרמניה, יש מגבלות מאוד משמותיות על חופש ביטוי. למשל, כל מה שקשור ‫בסמאלים הנציונאו-סוציאליסטיים ‫והחשת השואה, זה מגבלה ‫על חופש ביטוי. יש מגבלה להפגנות. בגרמניה אתה צריך להגיש בקשה להגן של שלושה ימים בגרמניה אתה חייב להסתובב עם תעודת זהות. בבריטניה בכלל אין תעודת זהות. אבל שוב, גם כאן אנחנו יכולים להסתכל על הלביטים שונים של של זאת אומרת, יש באירופה ‫התחומים ואיזורים של חופש ‫הם שתדים פחות במדינות האנגלו-אמריקאית. ‫למשל בצרפת יש הרבה יותר ‫חופש מיני זה גם לא ba będę na na znud. A tam tam tam dogmat. In karczar poza zafad gamma out po w szimonadze, ale przed zlog. Ja ja ja od ja sam od odkolmener dzielimy odmuchnutim e w haqikah. Ta mifiqa że ta מה that should be important to look at the context of the story, the debate. The problem is that I'm not even sure that it's clear. But it's possible that often when Israel is there, it's possible that there's a connection between the two. How? It's just ‫דגש על חירויות כלכליות, ‫במומד, חירויות פוליטיות, ‫במדת ישראל, אז האם התמורות, ‫הפוליטיות המרוד משמעותיות ‫שקראו בישראל נניח, ביחס, ‫אדם שם הוא רואים פה, כן, בתמונה, ‫האם זה השפיע גם על הדגש של הליברליזם הישראלי, ‫ככל שהוא באמת... ‫אוקיי. אז אה, זה סיכום מורכב, אנחנו לא יודעים כל כך מה יצא נזה, כי כל מיני אנשים משתמשים ב, אה, במושג ליברליזם, החל מפייג למתקלה בתמר זנדברג, נכון? כולם ליברליים דווקא לישראל אני חושב שיש הרבה יותר בעיה עם מושג שמולנות, מאשר עם ליברליזם כי אה, אה, העברית שלית לא יאכלה, וללא תקווה לה, זה תאמור שני, לפתח זה שום שמענוט פשוטה, שזה זה רדיקלית, שנצראם יתוחה זה שום מיזג ניקב מירוש. לכן, המfrage שמנית בישראל, היא עובדת ישראל, אה, עם, אה, ‫באיזשהו מובן מאוד דומה ‫למכלגה השמרעית הבריטית, ‫אבל אפילו חליפות. ‫אבל כן, אז... ‫זו נקודה אחת. ‫נקודה שנייה שאנחנו כחברה צעירה, ‫כחברה שעדיין לא מבינה بلبه تشريم وبالمقومات مشامه الناس الشوري وتبيبات مشنات 50 و 60 ااا الموسل الليبرالي اتشور لتونتين لا افش مفلقات ااا الاشت ليبراليزم انتفس ب مركز مع اوروبا مفلقات مركز يمين شدغلات طخ اا جام اا اitchashvot ba kak she ze tzerikh lot matum ve menu shel merkaz balakhalan a le tzayanim klalim hayu liberalim ba beyachas le mapai enak no'ayom noy nu korim la אני חושב שבסופו uh, של דבר הוא מטב לדברים, uh, uh, מכיוון שאנחנו חברה שההיגיון החברתי, ההיגיון המוסדי הוא היגיון אירופאי לחלוטין, בסופו של דבר הליברליזם או התפיסה הליברליה הדומינלטית שתמשיך uh, כאן ותפרק, אני תישאר במרכז ימין כמו שזה קורה אה, ירופה. אה, 100 מתק. אה, אזות אזות תחזיכו. אני אני לא חושב שההמלה הזאת אה אה תתז익 עם מד בסמולר מדיקל וגם לא חושב שתתז익 עם מד של פייגן ואחדי בסמוי הדיכאל אנחנו קוראים איש ש ש במרץ פשוט э э כל מי שיכול איך שהוא להתקסות ליברלי э ש... בעצם השתתות של מעם נכון? ליברלי pam vermes synu, ke? Eh, rats, eh fluchtetu imle deparisam aval eh tsanakhlutim akhav ideologia shel matam ba שני, modern. Ke? Um itzat И э-э Маша, я сейчас в Менате, там забытый Мегидарш. Это зло зло хафиш. Э-э нака нака э-э мне э-э ки бале זה דבר המרכזי שבו ארצלו. ‫אם כי כמובן שמכיוון שהוא בא ‫ממסטורת פוליטית אמריקאית לא באופנה אותנטי, ‫לאמץ הרבה מטכניקות מתפיסות ‫שאין בקונסנסוס ‫בחברות האנגלו-אמריקאית. talked to hearing mm -hmm. and okay. product issue the marathonal mm hashva earning a profit competitive market mm and -hmm. there there a thought departa la la that uh and we glassed um kemoba or tropotata cross pollination that are not benham ver a fetal um ta kanasim sha yom rovim be ala ala הראשוניות שונות של ליברליזם ביניהם שיכול להסביר את הכיוונים שונים שהם אוקיי, okay. טוב, ליברליזם הוא בדרך כלל, אה, לא יכול להיות קלריקלי נקרא של פוליטיקה איטלקית במאה ה היו שם uh, תמיד מספר מפלגות של ימין מרכז ששיתפו פעולה וכואליציה אבל לא יכלו להתאחד כתפיסות עולמיות שונות. זאת אומרת מפלגה נוסרית-דמוקרטית והייתה מפלגה ליברלית. מפלגה ליברלית שגם לתופשו לא הייתי כמין מרכז אבל לא יכלה לחיות. זאת אומרת תפיסות כלריקה להיות של הדמוקרטיה הנוסרית. אז uh, השאלה היא uh, האם ליברליזם עוין את הממסד הדתי, או האם הוא מפתח יחס אוהד לדת, ואני חושב שזה הרבה מאוד בנסיבות ספציפיות, תלוי איזו דת, איזה ממסד, uh, ואיזה למשל תופעה צפטית, ואחá כך כלל אירופה יישר חלוקה בין שמאל לימין קול שם חלוקה גם בין חילוניות לדתיות. זה זה לא רק שדברים יתפתחו בבריטניה ובעצוצת הברית. ובמובן מסויים, דף אנשים בסmall פוליטי, small מרכז פוליטי, בבריטניה בעצוצת הברית. ולא איו יותר אדוקים, וכנראה מונדדדתי, מאשר אה, אה, אנשים ב'מ"ג, גלדסטונ, ראש ממשלה אה, ליברלי, אירר יותר דתי מאשר בישראל, ש, שראש ממשלה שמרני, ולכן. Uh, מרקב איתור okay. לא כל כך סבלה את גלאצטון שהיה באה למטיף לכל מיני ענייני מוסר כמו שהוא תרגל על סיחות שלו עם מזונות קוסטה uh, ואוגות uh, ככה צחוקים uh, מתבדח אותה אז היא, היא דישראל uh, uh, יותר אז, uh, אז זה ההבדלים. שוב, אם אנחנו מדברים על מדינות מוסלמיות באיזה מידע הליברליזם בחברות המוסלמיות מוסל... יכול לשתף פעולה עם מדע? זה תלוי. שוב, אם אנחנו הולכים את טורקיה, כשהיה קיים במהלך המאה ה משטר uh, חילוני שדיקה דת בצורה מאוד משמעותית, אז uh, ברור שברגע שהתכנמה שהליברליזציה שנות ה-80 וה-90, אז זה גם, אז זה גם uh, uh, לובה בפתיחות כלפי הדת ובפנייה של הפוליטיקאים הליברלים גם מסיבה אלקטורלית, אבל גם uh, מסיבה ערכית, uh, לאיזושהי תפיסה של קיבוץ של מסורת והדת. אז uh, על מה שקרה, שבאותו במס... uh, uh, מגרש של מרכז ימין, שסיקו שם אנשים שליברליזם היה יותר חשוב להם מאשר דת, ואנשים שהדת הייתה יותר חשובה להם מאשר ליברליזם. משי ניצחו בסיפור של דבאל זה מפלגה flag that יי יי אדקש לי אדדת ולו ולו על חופיש קלקיל אני אג ל מה מה מדבר בינה כי, גם את זה יershם אז אה, זה זה קמוש אני אג מה שקרה מה מה ערב בתוקם ב שטן התשימו שטן דקפיים זה קמוש ‫מה שאני מתכוון לליברליים ‫בטורקי זה משהו כמו תורגות אוזל ‫ואחרים, אושה שפתעים ‫ליברלית של מיניות, מרכז של פחות או ‫יותר מקבילות של ליכוד, כן? ‫תנועה ליברלית שפתוחה למסורת ‫ואז באה תנועה דתי שקצת פתוחה לליברליזם, ‫יש מחלוקת באיזה מידה. ‫אתה לא קציתי, ואני קציתי שואלה, ‫אולי מוריד. ‫הייתה לי שאלה לגבי ‫מידת המתינות של הליברליזם. ‫זאת אומרת, אני חושב, אני לא... ‫בשנות ה-50 וה-60, ‫היה בארץ, את הליסיונות האלה ‫לחוק עם חוקה, ‫והיוש פעות בחלק מגדול מהם ‫רואים אמרות מאוד קיצוניות ‫על אי לחוק, ואני חושב ‫שהם התיקו מהחוקה הפולנית ‫את זה שיש חובה לא לציית ‫לממשל בך, ליתנagged, כמו גם גם אצל הלבי, גם את זה לבי נאלי, וגם את כלingofer, או יחัด אמת את זה לבادر והחבר מחירות, ובממשהו אמدى, כלו רדיקלית, אפילו אימה בדק של אנשים, ובמשהו אמدى טוב, כשאני דיברתי עלliberalism, כשארזאני דיברתי על Zionistクラブים. כן, כן, כן, אבל קודם זה, זה לא באדר. זה... זה... זה, לא... זה נראה לגמרי שזה הולך, זה נראה לגמרי שזה לא הולך האלה, זה השתנה מאוד. Okay. אבל... שוב, זה, זה סוגים שאני... Yeah. גם מבחנית, וגם זה נוצר יותר פלטנות.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 אז תמיד גם כשאני אגדר אותי כל מיני מרכיבים שאנחנו מוצ... מוצאים בתנועות האלה אז זה לא, זה לא תמיד עובד באופן מוקלט, כן? זה הכל פלול מסיבות חוץ מזה גם הפוליטיקה של המרכז יכולה להיות פוליטיקה ליבר... רדיקלית ננצ ממצא פומבי של פלן בין התוכנה פוליטי לא סיגנל תודה רבה תודה לכם <תודה> <תודה> <תודה> <תודה> <תודה> <תודה>